إذا كان لي بنت عم خطبتها فأبت أن تتزوجني مع العلم أن هناك من يريدها رجالا غير صالحين فهل يعجز لي أن أمنعه من الزواج منها؟ مع العلم أنه ليس بقريب منها وكذلك لها عيال عم صالحين يخطبونها وتأبى عنهم أو تأبى منهم. ليس لأحد من أن يمنع المرأة من الزواج ويحفظها عليها كفاية الجاهلية هذا ممنوع لا يجوز يحجر. يحجر على المرأة أن تتزوج إلا من شخص معين لا أبوها ولا غيره حتى ابوه ليس له إلا من شخص معين كابن أخيه أو من أخته أو ما أشبه ذلك هذا ظلم ولا يجوز أبدا بل إذا خطب إليه من يرضى دينه وخلقه وأمانته أين يتزوج أما أن يحبسها لابن أخيه أو لابن عمه أو لأحد قبيلته فقط أما القبائل الأخرى فلا هذا منكر الظلم عمل الجاهلي ولكن إذا وجد إذا وجد الكفر زوجها مطلقا ولو أن أمرت بني عمها وبني خالها وقالبها ورفضتهم وطلبت شخصا آخر كفءا لها فلا بأس عليه أن عليه أن يزوجها من كفئها ولو كان من غير أقاربها هذا هو الواجب عليه لأن الله جل وعلا قال إن أكرمكم الله أتباكم والحقيقه خطب لك من خطب وخلوقها وخلقه فزوجوه الا تفعلوا خطب فيها شغل كبير فاذا خطب العرب إليها كفرها من عرب من عربيه من موالي ومواليات من عجمون عجميه لا باس زوجها ولا يمنعها الا بعذر شرعي اما لكونه كافر يخاطب او لكونه لا يناسب من جهه فسابه الظاهر ومعاصيه الظاهره او من جهه أنه يهبس تزويج فتنة بينه وبين أهله لأنه ليس من قبيلتهم وليس من العرب الذين يزوجوا أمثالهم ويحسب بتزويجها له فتنة بينهم وفساد كبير فإنها لا يتقى أما لأجل الهوى الذي طاعت سيد وعمر من أقاربها هذا مفهوم لا يجوز شاء الله السلام.